Cilj ovog snimka je da u suštini zapišemo sve brojeve po redosledu od 0 do 100. Ali ja ću to uraditi na zanimljiv način. Način koji će nam možda omogućiti da uočimo neke šablone među samim brojevima. Dakle, dajte da počnemo sa tim. Tako što ću početi sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. A umjesto, naravno da znamo da je sledeći broj 10 što bih mogao da zapišem, ali umjesto da to uradim, ja ću da kopiram i nalepim sve ovo. Dakle, kopiraću i nalepiću sve ovo i vidite šta to sad znači. Ako to tako uradim, kako nam to pomaže? Pa znamo da je sledeći broj 10, a jedan način da se o tome razmišlja jeste da je to jedinica praćena nulom. I šta je broj iza toga? To je 11, što je jedinica praćena jedinicom? Broj iza toga je 12, što je jedinica praćena dvojkom, i onda 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Pa, to je bilo baš zgodno. E, Sljedeći red brojeva dok sam išao od 10 do 19 je izgledao baš kao prvi. Dakle, drugi broj u žutom je isti, ali sam onda dodao ljubičastu jedinicu ispred njega. I jedan način da se o tome razmišlja jeste da je svaki od ovih brojeva, ljubičasti koje sam dodao, da on predstavlja 10. Tako da bi se na 11 mogu gledati kao na 10 1, na 12 kao 10 2. I hajde da vidimo da li ovo nastavlja da funkcioniše. Uzmimo još jedan red brojeva. Dajte da još jedan red. Ovo je moj početni red. I šta radim kada stignem do iza 19? Pa naravno posle 19 stižemo do 20. I... 22, 0 i onda 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29. Mislim da počinjete i da uviđate obrazac ovde. Šta ćemo da radimo za sledeći red? Pa sada smo u 30. Dakle, prvi broj je 30. 30 plus 0, 30 plus 1, 30 2, 30 3... 34, 35, 36, 37, 38, 39. I prosto radeći to, mislim da već uviđate obrazac. Broj sa desne strane i dalje puštamo da ide od 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I onda broj sa leve strane, ako smo između 10 i 19, on će uvijek biti 1. Ako ste između 20 i 29, on će uvijek biti 2. Ako ste između 30 i 39, bit 3 I sada kako mogu ovo da kompletiram idući jako brzo skroz do 99. Uradićemo to. Dakle ovo će biti moje 40ticice, nisam ih još ispisao. Ovo će biti 50ticice. Ovo će biti 60ticice. 70ticice. 80ticice. 80ticice i onda ću imati moje 90ticice upravo ovde. I tako ove Zadnjih smo već rekli da će biti 4 desetice, ovo će biti 5 desetice, ovo će biti, pokušavam da se postaram da koristim sve boje, ovo su 6 desetice, ovo će biti moje 7 desetice i onda imam 8 desetice i onda naravno imam, dajte da uzmem boju koja, koja uzet ću purpurno-crveno, imat ću purpurno 9 desetice I dajte da uzmem baš ovo ovde i da to kopiram i nalepim. Dakle, kopiram i onda ću to i nalepiti. Tako da sad imam 41, 51, 61, 71, 81 i 91. I sada to mogu da uradim i ovamo. 42, 52, 62, 72, 82, 92 i mogu da uradim za svaku od njih. Tako da je to sada, recimo, 44, 54, 64, 74, 84, 94. I kada to uradim, mi vidimo kompletan obrazac. Vidimo potpuni obrazac i skoro pa sam gotov. Skoro sam završio sa popunjavanjem mojih brojeva od 0 do 99. 49, 59, 69, 79, 89, 99. I ako želimo i da se osjećamo odlično, mogli bi da ubacimo... Mogli bi da ubacimo 100, 100 dakle jednu stotku ovdje, baš ovdje. I vidite da se obrazac i dalje drži. Krenuli smo od 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I sad da smo stigli do 10, propraćene 0. To je bilo baš zgodno.